Трирічна Ангеліна Корейко була останньою пацієнткою нині закритого стаціонарного дитячого відділення Старокостянтинської багатопрофільної лікарні, розповідає її мама Вікторія Корейко. Моя дитина лікувалася два дні назад. Нам прийшли, повідомили, що все, дитяче відділення більше не може нас утримувати, і нас виставили за двері лікарні, тобто моя дитина, ще знаходилася на лікування. Я була змушена після цього забирати свою дитину і вести до міста Хмельницького. За словами Вікторії Корейко, на час закриття дитячого відділення, окрім її дитини, були ще шестеро дітей, які були змушені покинути умови стаціонару. Жінка каже, звернулася по допомогу до Національної служби охорони здоров'я. Ті, що лікарі працювали у нас в дитячому відділенні, вони любили свою роботу, вони працювали понаднормово, 24 на 7, при тому, що вони ще були ще ургентні, скажімо так, і, уходячи з відділення, вони просто не могли попрощатися з тими дітьми, яких вони любили, як своїх. Закриття дитячого відділення у Старокостянтинівській лікарні заступник директора Володимир Кабиш пояснює так. Лікарі, які тут працювали, написали заяву за власним бажанням і звільнилися середній та молодший медичний персонал в зв'язку з цими обставинами пішов в відпустку чергову для того, щоб, скажімо так, за цей період ми могли знайти лікарів і забезпечити подальшу роботу відділення. Наразі проблема в чому – немає лікарів, які б могли б надавати допомогу дітям. Директорка лікарні Людмила Гнатюк пояснює, лікарі написали заяви про звільнення через стан здоров'я. Колеснікова Аліна Валерівна. Вона знайшла іншу роботу, це первинна медицина, суміщала дві роботи одночасно. Зв'язку з станом здоров'я написала заяву на звільнення з цієї роботи і перейшла на роботу в первинну медицину. Тетяна Валер'єрівна теж має захворювання, і вона сказала, що дуже велика нагрузка, їй погіршився стан, написала теж заяву на звільнення. Нещасний випадок з доньками Світлани Лабунської стався вже після закриття стаціонару дитячого відділення. Вони стали одними з перших, кого Староконстатинова направили на лікування до Красилівської лікарні. Діти вийшли з басейну і хапнулися, були мокрі, і хапнулися за металеву конструкцію, яка охоплювала десь запнутим стромом. І дітей хапнуло, і діти відключилися. І ми мусили їхати до Старикоситинова, але сказали, що їхати в Красилів. Ми минут 40 добиралися, може й годину, добиралися в Красилів. Завідувачка педіатричним відділенням Красильської лікарні каже, наразі проблем з нестачою ліжкомісця для пацієнтів не мають. Ми нікому не відмовляємо в допомозі. Якщо, є, якщо це планова госпіталізація електронного направлення, воно не прив'язане до місця проживання. Якщо є потреба в стаціонарному лікуванні, є вільні місця, будь ласка, чи це Староконстантинів, чи це Теофіполь значення немає. На 25 ліжок на даний час перебуває 20 дітей. Директорка Старокостянтинської лікарні Людмила Гнатюк каже, зараз шукають можливість відновити роботу дитячого відділення. І ми шукаємо вже лікарів, які закінчили інтернатуру, і вони мають прийти на роботу. Нещодавно мали бесіду із лікаря із полонного, яка погодилася, але поки що в роздумах. Заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницького ДА Тетяна Косовська розповідає, кадрова ситуація в області з медиками закладів Риної ланки складна. Це стосується лікарів-кардіологів, ендокринологів, функціональних діагностів, навіть ультразвукова діагностика. Бувши 20 центральних районних лікарень, ну і відповідно така сама ситуація е, мала місце і в Старокостянтинові. Ми дуже сподіваємося що саме власники закладів, об'єднані територіальні громади, що, що саме громада на чолі з, з, з керівниками таких громад е, с, будуть мати Теті, самовирішення цієї проблеми. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.